طخ ورح أبي يصيد بالظف في <متصفيق> الشعر الفريد سعد في عرس سعيد أهلاً في حيا بالكرام أهلاً وحيا الله الحضور ما بلاكوب استك شعور نقولهم زاد السرور أهلاً وسهلا بالكرام إسعاد وزين الشباب والقلب من حوله غلاف لفرحته يوم الزفاف وجهه سطع بالابتسام. أبوه محمد له وصوف نفخار كل الحروف من دامين انتصت صفوف تلقى في الصرف الأمان هو شبل من هذا الأسد ومصاف بدون أحد محمد يبقى للأبد حر نجلي منا يظام منهم خير العباد وصيفهم عم البلاد قحطانهم قوم شداد في كل مكان يا يحيى في سلام وخذ صل الله كتير عليك يا البدر المنير يا صاحب الخير الوفير يا سيدي مسك الختام اطلق وارحب يا قصيد وضيف بالشعر الفريد في عسل سعود في عرس السعود قلل في حيه بالكرم اهلا وحيا الله الحضور نظرك وبسطك شعور اذكر زاد السرور اهلا وسهلا بالكرام والقلب من حوله غلاف في فرحته يوم الزفاف وجهه سطع بالابتسام أبوه محمد له وصوف تخرفها كل الحروف من دام أنتصف صفوف تلقى في الصرف الأمام هو شبلي من هذا الأسد هو صعفنا بدون أحد محمد يبقى للأبد حوض ينكري بما يضام من, من خير العباد وصيتهم عم البلاد كحطانهم قوم الشداد في كل ميدان الدوام تسعدهم بدر الزمان عصاه يحيا في سنه و